До арха катедрального собору блаженнішого Святослава Шевчука зустрічають духовенство та жителі Тернопільщини. Благодаря нашого Ісуса Христа і любов Свято, і причастя Святого Духа. Нехай буде з Блаженніший Святослав у своїй проповіді вітає людей з Днем Святої Анни та річницею проголошення Тернопільсько-Зборівської митрополії. «Ця метрополія об'єднує не лише Тернопільщину, але теж і Хмельниччину, долаючи у ті старі кордони, той збрудж, який колись так розібрав тіло українського народу. Нехай Милосердний Господь Бог буде благословенний через життя і служіння цієї митрополії. Бо за тих 10 років скільки всього було зроблено, скільки нового життя розвинулося, скільки священників було висвячено, Після цього слово надали апостольському нонцію в Україні, тобто послу Ватикану Вісвальдасу Кульбокасу. Захистина від гоморії, від двоє та дресь. Захистина сусід від коронавірусу та інших ворог та інфекцій. Тернополяни слухали службу і на вулиці. Серед них 52-річна Оксана Качарай. Жінка приїхала на річницю проголошення Тернопільсько-Зборівської митрополії з онукою. «Служба особлива через те, що до нас приїхав наш патріарх». 61-річний Володимир Бойко приїхав на службу з села Чернелів Руський Тернопільського району. «Правиться зовсім по-другому. Всіх побачили священиків, всіх вищих чиновників». Понад 400 тисяч осіб є парафіянами греко-католицької церкви на Тернопільщині, розповів прес-секретар архієпархії Олег Харишин. Приблизно 16 деканатів, поверх 300 священників, ну, відповідно, десь таке подібне число належить Що й до наших парафій. У нашій єпархії також є активно діюча семінарія, і є, очевидно, кожного року багато молодих покликань, які Бог дарує нашій церкві. Про заснування Тернопільсько-Зборівської митрополії розповіла релігієзнавиця Елла Бестрицька. У 1993 році було засновано Тернопільську єпархію і Зборівську єпархію. А вже в 2011 році, коли главою церкви став архієпископ Святослав Шевчук, було вирішено створити метрополію. Це говорило про зміцнення її структур, про розбудову греко-католицької церкви. На сьогоднішній день це дуже потужна структура, яка охоплює значну частину населення. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.